السلام عليكم اخواني اخواتي اتمنى اشتركوا بخير الخير وعلى خير الحال محبابكم ان شاء الله في فيديو جديد وحصه جديدة اليوم ان شاء الله سنستدفع عضلات الصدر وعضلات الاكتاف باش غادي ترين اليوم ان شاء الله ردين ترين اليوم بلاس الطنبير غادي شاء الله نختمه فيديو التعليم يلا خليكم مع الحصه I'm gonna dance I'm a No, <laughs>